Ναι, τα πα! Η γηδα θα σε σει, καμαγιώτα, πέτα, τα Απολύς, τσοκάλι, άλπα, λαμπα, Η γηδα θα σε το μάτι της πίνης, έχεις καρδιά δυνατή Και τροπονείς απ' το ω ως το πρωί, καφέ Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ Έχεις και πάρα σωστό αλλά Όμως να τον τρόνο σπέλης καλό Πέρα Το βέβαια εσύ ό,τι το να